في الأنبار ذاع صيت مقاتل صلب شارك في عشرات المعارك ضد تنظيم داعش وعين كأصغر مستشار ميداني للمقاتلين لخبرته التي اكتسبها في ساحات القتال المقاتل محمد أركان فقد يده اليمنى وواصل القتال برغم أن الحكومة لم تعوضه عن فقدان يده فقدان يده اليمنى في معارك الأنبار ضد المتطرفين لم يمنع محمد أركان أحد أفراد الشرطة العراقية من الالتحاق بساحات القتال مجددا ضد داعش ولم يقف رفض الحكومة تعويضه عن إصابته حائلا عن المضي بطريق اختاره حتى النهاية كما يقول أركان بدأ أكثر صلابة من ذي قبل خصوصا بعد أن انتقل من معارك الرماد إلى غربها في هدف واحد وهو قتال التنظيمات الارهابيه حسب ما يقول تصوبت في محافظه الانبار حزام ناسف ويا الشهيد الشيخ محمد الخميس رحمه الله استشهد وانا كما اشوف صوبت فرجعت من الانبار الان قاتل في حديثه رجعت قاتل في حديثه بهم خاض محمد عشرات المعارك ضد داعش في مناطق الرمادي وأبرزها معارك الملعب وشارع عشرين والحوز والخمسة كيلو ومعارك غرب راوى وبلدة حديثة ويجيد القتال بأسلحة مختلفة منها البيكيسي والمدفع الرشاش بالإضافة إلى الكلاشينكوفي والمسدس ويقول إنه شهد مصرع العشرات من داعش في تلك المعارك منهم عرب وأجانب حكومة ما مدتني بكل شيء. لا نطتني سلاح لا مدتني لا عالجتني كل شي ما نطتني أنا جاي أقاتل بسلاحي الشخصي وبمالي جاي أجيب وياي جماعات أتقاتل وياي من أخواني والد عمي أقربائي كلهم جاي يطلعون وياي نقاتل على أرضنا وعرضنا الحكومة كل شي ما اعطتنا هاي الصوبت الحكومة ولا دزت علي ولا قالت لي شي فأني ما جاي على الحكومة ولا جاي على المادة أنا جاي أقاتل من أجل أرضي وعرضي برزت خبرة محمد في فنون القتال مؤخرا في معارك بلدة حديثة غرب الرمادي بعد تعيينه مستشارا ميدانيا للمقاتلين في ساحات المعارك للخبرة الميدانية التي اكتسبها منصب يكون قد سجل فيه لقب أصغر مستشار عسكري حيث لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما أحمد الحمداني العربية الأنبار